שלום וברוכים הבאים לבקר ופגס אחרי הפרקים הכבדים יחסית של תורת היחסות היום נעסוק במשהו כליל נניח גודל היקום או במילים אחרות איך המדע לקח אותנו ממרכז היקום, מטרת כל הדברים ונזר הבריאה והפך אותנו לגרגרי אבק חסרי משמעות רגע, מה? פעם החיים היו פשוטים, כדור הארצי המרכז היקום, האדם היה נזר הבריאה, ובבירור כל מה שראינו לפנינו נוצר עבורנו אבל אז, כמו הבחור הזה במסיבות שמצטטת וויקיפדיה, המדע בא ופשוט הרס את הכל לכולם אובר no, למעשה עוד הרבה של שלמדע קראו מדע ואנשים יתקבשו סביב השיטה המדעית המון אנשים די חכמים עלו על זה לאט לאט שהמקום שלנו בטבע לא מיוחד כמו שאנחנו חושבים בהמשך לדוגמה היו לנו פרקים על ההשתלשלות של הרעיונות של האבולוציה ואיך הם לקחו את האדם והפכו אותו מנזר הבריאה ונעלה על פני כל החיות בחזרה לחיה שהיא ממש חלק מהעולם הטבעי ולא נעלית לו חיצונית לו בשום בחינה אבל היום אנחנו מתמקד בסיפור אחר היום אנחנו מתמקד בסיפור של המקום של כדור הארץ ביקום ואיך בסופו באופן לא מפתיע הסתבר שלא רק שאנחנו לא מסמר הערב במסיבה אנחנו אפילו לא מגניבים מספיק כדי להיכנס למסיבה או חיים באותה עיר שבו המסיבה מתרחשת או באותו אזור חיוג אלא פשוט יושבים בבית בחושך ומחכים שמישהו יזמין אותם Yeah. כמובן שאין לנו באמת זמן להיכנס לכל הרעיונות המוזרים סביב איך היקום נראה ומה המקום של כדור הארץ בו אז אנחנו נתמקד ברעיון הכי מטורף והכי מוזר שיש בקטגוריה הזאת והוא הרעיון ששמש מקיפה את כדור הארץ סליחה, אני התכוונתי לרעיון שכדור הארץ מקיף את השמש כי אחרי הכל, הרעיון ששמש מקיפה את כדור הארץ הוא רעיון ממש גיוני בסופו של דבר הרי תחשבו על זה, אתם מסתכלים למעלה ואתם רואים את השמש זזה ואנחנו בבירור לא מרגישים את התזוזה של כדור הארץ אז על סמך, מה בעצם אתם מסיקים שכדור הארץ מקיף השמש? זאת לא בדיחה, אני שואל ברצינות איזה רעיה בלתי תלויה יש לכם? שבעצם מה שקורה זה שכדור הארץ הוא זה שמקיף את השמש אני מתעכב זה כי במבט לאחור מאוד מפתה להסתכל על כל התרבויות הקדומות והניחושים שלהם לגבי העולם ולהגיד, זה מפגרים ופרימיטיביים איך הם היו? או איך זה שבמהלך כל השנים האלה אף אחד לא חשב על הרעיון שכדור הארץ מקיף את השמש אבל זה ממש לא המצב בולשיט הרעיון שקדור הארץ מקיף את השמש הוא עלה שוב ושוב ושוב לאורך אלפי שנים יש תיעודים כתובים לדיונים די מתקדמים ברעיון הזה כבר במאה השלישית או הרביעית לפני הספירה ושם הוא ונשקל ונפסל מסיבות מאוד פרגמטיות ונכונות בין היתר העובדה שכשאנחנו מסתכלים למעלה אנחנו רואים את השמס זזה ושאנחנו לא מסוגלים להרגיש או למדוד את התנועה של כדור הארץ כשלעצמו ככה שלא בדיוק מדובר פה בבעירות ופרימיטיביות אלא בעסקת מסקנות ולוגיקה נכונה, לזמנה לפחות, פאר וזה ממש לא משהו שצריך לזלזל בו. אפילו ב ה-16, כשקופרניקוס הציג את הגרסה הדי מתוחכמת ומדוקדקת שלו, לתיאוריה הליו-צנטרית, שאומרת שהשמש עומדת במרכז וכדור הארץ הוא זה שמקיף אותה, אפילו אז היא עדיין הייתה מלאה בפגמים, בין היתר הפגמים שהיוונים הצביעו עליהם לפני אלפיים שנה. כן, היה להסברים קצת יותר לגנטים או קצת יותר טובים לחלק מהדברים, כמו לדוגמה למה יש עונות בשנה ודברים שכאלו, אבל אפילו בזמנו של קופרניקוס, וגם אחר כך, כשאנשים עוד לקחו את התיאוריות שלו ושיפרו ושכללו אותן התיאוריה האליוצנטרית עדיין הייתה פחות מדויקת בתחזיות שלה מהתיאוריה הגיאוצנטרית שאמרה שכדור הארץ במרכז והכל מקיף אותו כשאנשים נבטו באוקיינוסים והיו צריכים לחשב את המסלול על פי הכוכבים שבשמיים התאוריה ההגיוט סנדריט עדיין נתנת תוצאות ונבונים מדוייקים יותר מהתאוריות המתחרות שיום ממקום נושבנו. אנחנו יודעים ש-Am Davka היו נחונות. ו'affילו יותר מזזה. affילו ב-106 that this may not be a long time. that Galileo he built the telescopes of his and managed to support a single observation. for this that the model we adayin בנקודה הזאת התאוריה הייתה מלויה בחורים סתירות ו anomalיות. אבל קVar אז העולם המדיים או מה שayar מקבלם מדיים בתקופה הזאת קיבלו תה בתורם מודל נחון ודחחקו לפינה את המודל הгеocentricי שיאכומבן שAf אחד לא היה אוכל להמשיך ליתקש לו נחון. epic fail. הנקודה שהתמונה שישהו בורש קילו שית נגדויות שהיו לגליליה או קופרניקוס Amit נגדויות שנוו מתיאונים של דת או דוגמה, או היא לא נכונה, זאת תמונה שהיא מזה שהספרים שאנחנו קוראים הם ספרי ההיסטוריה של המנצחים שאומרים שברור שזאת הייתה האמת המדעית והיו לה המון מסקנות נכונות והמון עדויות תומכות וכו' ומתעלמים לגמרי שגם ב ה-17 עדיין התיאוריה הגאוצנטרית לרוב הדברים הייתה יותר טובה ועם פחות סתירות התמונה היא פעם לא כל כך פשוטה כמו שאנחנו חושבים לדוגמה, אחת הבעיות הקשות, אפילו בזמנו של גלילאו, הייתה בעיית האיסת הכוכבי או מה שנקרא באנגלית הפארלאקס הבעיה הזאת אומרת ככה נניח שבאמת כדור הארץ מקיף השמש במסלול שהוא ענקי Huge! אם ככה, אז כשאנחנו מסתכלים על הכוכבים אנחנו אמורים לראות אותם בנקודות שונות בהתאם למיקום שלנו על המסלול הזה כשאנחנו בקצוות מנוגדים שלו עכשיו זאת בעיה מאוד מאוד חמורה לא מדובר פה על איזושהי טעות בחישוב או משהו שכזה אתה פשוט מצפה למצוא תופעה מאוד מאוד ברורה בשמיים אתה מסתכל, והיא לא שם ואם אין הסט כוכבי, אין את הסיפור הזה של הפרלאקס אז לא יכול להיות שכדור הארץ נמצא מנוגדים של מסלול ענקי אחרת היינו אמורים לראות את השינוי הזה בפרספקטיבה ואם כדור הארץ לא נמצא בשני קצוות מנוגדים של מסלול ענקי אז ככה, יש פתרון לבעיית האיסת הכוכבי, מן הסתם, כי היום אנחנו יודעים שבאמת כדור הארץ הוא זה שמקיף את השמש, הנקודה היא שהפתרון הזה לא היה ניתן לבדיקה או ההוכחה למשך 300 שנים מזמנו של גלילאו. הפתרון הוא כזה, על מנת שבאמת האסט הכוכבי יהיה קטן וזהיר כל כך, עד שאנחנו לא באמת נוכל למדוד אותו, הכוכבים שאנחנו מסתכלים עליהם צריכים להיות הרבה יותר מרוחקים ממה שאנחנו חושבים. ובאמת זה המצב. بزمنو של גלילאו וגם במאות שנים שלאחר מכן חשבו שהכוכבים מרוחקים מאיתנו מאות אלפי קילומטרים או משהו גוחח שכזה בפועל הם מרוחקים מאיתנו מאות מיליארדי קילומטרים או הרבה יותר מזה היקום הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבנו גם מערכת השמש היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבו בזמנו של גלילאו אז זה לא שאין סט כוכבי יש סט כוכבי פשוט צריך מחשבים הרבה יותר מדויקים כדי למדוד אותו ובאמת, ב-1838, אסטרונום בשם فريدريش بازل הצליח באמת למדוד לראשונה גם את المرחק לאחד הכוכבים המרוחקים האלה וגם את האסט הכוכבי הנצפה באמצעות מכשירים שהם היו מאוד מתקדמים יחסית לתקופהיי אז זה באמת פתר את בעיית הכוכבי, רק, גם אם רק בייחור של 300 שנה אבל המחיר ששילמנו על זה הוא מאוד מאוד כבד תחשבו על זה, כאילו שלא מספיקה המכה לאגו שלנו שקדור הארץ הוא לא המרכז של מערכת השמש? אלא הוא סתם עוד כוכב לכת שמקיף את השמש עכשיו אנחנו גם מגלים שהיקום הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבנו ומערכת השמש היא גם לא בדיוק המרכז שלו אנחנו באמת רק גרגר אבק בתוך המרחקים הבלתי נתפסים החדשים האלה ומפה המצב רק החמיר בתחילת המאה העשרים מדידות שבוצעו לחלק מהכוכבים או הנני האבק היותר מרוחקים גילו שהם למעשה לא בתוך שביל החלב שלנו אלא הם גלקסיות כמו שביל החלב, במרחקים עוד יותר בלתי נתפסים ממה שחשבנו ושוב, התמונה שלנו של היקום התנפחה ואנחנו נהפכנו לאפילו לא פסיק בה, אפילו לא כתמדיו המצב מבאס? כן ולא באופן פרדוקסלי, דווקא המדידות החדשות האלה שהרו שאפילו הגלקסיה שלנו היא לא היקום, אלא רק אחת מתוך הרבה גלקסיות דווקא הם פתחו איזשהו פתח בחזרה לאגו האנושי להיכנס ולטעון לקטר המגיע לו כי המדידות האלה הראו משהו מאוד מאוד מוזר לכל כיוון שהסתכלנו, על כל גלקסיה רחוקה שהסתכלנו ראינו שכל הגלקסיות האלה מתרחקות מאיתנו עכשיו, יש על זה את הנימה של הילד הדחוי בכיתה שלא מתקלח ולכן כולם מתרחקים ממנו אבל עדיין, אם אתה רק אחד מני רבים, אז לפחות שתהיה המרכז שכולם מתפשטים וקורנים ממנו החוצה. יכול להיות שכדור הארץ הוא מרכז מערכת השמש, ומערכת השמש היא לא מרכז גלקסיית שביל לחלב, וגלקסיית שביל החלב היא רק אחת מתוך אלפי אחרות, אבל אולי אנחנו כן מרכז היקום. אם כולם מדרחקים מאיתנו באופן סימטרי, אולי שם יש משהו לאגו האנושי. ובכן, באופן לא מפתיע, התשובה היא לא. כמו כל פרסומת שראיתם בחיים שלכם, זרק רק שקר שנועד לשכנע אתכם שאתם מיוחדים אתם לא מיוחדים זה כן, כולם מתרחקים מהגלקסיה נחמדה שלנו אבל זרקי רק כי כולם מתרחקים מכולם כשהלכו ומדדו את כל הדברים האלה, אז גילו שהתמונה היא הרבה יותר מוזרה ממה שחשבו בהתחלה גם אם מישהו נמצא בגלקסיית אנדרומדה ומירים הוא יראה שכולם מתרחקים מגלקסיות אנדרומדה באופן סימטרי וככה בכל מקום ביקום בפועל מה שקורה זה שאף אחד לא מתרחק מאף אחד אחר אלא היקום מתרחב בין כל שתי גלקסיות כל הזמן נוצר עוד ועוד מרחב, עוד ועוד יקום וזה מה שגורים למרחקים להתרחב זה קצת מוזר אבל תחשבו על זה ככה תחשבו על uh, הוגת צימוקים שבדיוק הכנסתם לתנור תחשבו שאתם צימוק בהוגה הזאת ואתם מסתכלים על כל הצימוקים שמסביבכם בזמן שההוגה תופכת אתם תראו בדיוק את מה שאנחנו רואים בנוגע לגלקסיות האחרות כל הצימוקים שמסביבכם התרחקו מכם אבל זה לא באמת בגלל שאתם מרכז ההוגה או הצימוקים באמת מתרחקים מכם זה בגלל שכל רגע נוספת עוד ועוד הוגה בין כל הצימוקים הבצק תופח ולכן המרחב עצמו שבו הצימוקים נמצאים מתרחב וגורם להם להתרחק אחד מהשני זה גורם לתופעה מאוד מוזרה שכל צימוק כשהוא יסתכל לשמיים יראה את כל שאר הצימוקים מתרחקים ממנו כל צימוק יכול לחשוב שהוא מרכז ההוגה אבל למעשה ההוגה כל הזמן תופחת וגדלה וזה מה שיוצר את האשליה הזאת אז גם האבניו הזאת לתפיחה על הגב ולבוסט לאגו הלך ונזרק לפח זה לא באמת שאנחנו מרכז היקום אנחנו אפילו לא מרכז הבואה מקומיי שאנחנו נמצאים בה זה פשוט שכחז נראה כשאנחנו مستقلים לשמיים אבל זאת רק השליה בדיוק כמו שכאנחנו مستقلים לשמיים נראה שהשמש אותנו אבל גם זאת רק השליה ההיסטוריה של הביתות לאגו של אמנה אנשי קיבל עוד רוקה הרבה מזה פעם לדוגמה חשבנו שאנחנו את השמש היחידה כלומר יש שם את הכוכב היחיד שיסובב יש כוכב ילכת ומאז הסתבר שגם זה לא ממש נדיר כל הזמן הדברים רק הולכים ומדרדרים אבל דווקא בביתות לאגו האלה יש אולי משהו שהוא מאוד מחבר בדיוק כמו שהאבולוציה בעתה לנו באגו שלו. לנו שלא. אנחנו בדיוק כמו כל החיות האחרות אותם מנגנונים פועלים עלינו התפתחנו דו באותו אופן ובהרבה מאוד מובנים בני אדם הם חיות אבל זה כן מחבר אותנו לטבע שמסביבנו ולכדור הארץ ומאפשר לנו ייצור הזדהות חדשה עם החיות שמסביבנו ככה גם המקום שלנו ביקום בעוד שהוא מלמד אותנו המון ענבה, אנחנו לא מיוחדים בשום בחינה מחבר אותנו לכל שאר היקום דבקה כי אנחנו לא מיוחדים בשום בחינה כי אם המדע גנב מאיתנו את התחושה שאנחנו מסמר המסיבה אולי לפחות נתחבר לעובדה שאנחנו חלק מהמסיבה הגדולה ביקום גם זה משהו כשאר אנחנו כל כנקדים לביתם ביולוגי to the earth chemically and to the rest of the universe atomically that's kind of cool adkan perak shavua mikav shene netem ve shelo diketi otchem yoter midai כרגע אתם מזומנים לירשם לידכונים, על מנת לקבל את כל פעם שפישerton חדש מיתפרסם, ואתם גם מזומנים לירשם לדף לי פייסבוק, và לקבל גם כמה דברים בין ללבן לתחומיות. פה מומקדם מידי לאזכיר שבחולמאות צוותי את פסטיבל 아이קון, למדה בידוני ופנטזיה, אני השתתף שם בהרצאה ובפאנל בנוסע ציוד יישית ו toda, ובבחירה ורצונן חופשי, en all that jazz. ידכונים על זה יגיעו במשחק בריגשם מזומנים, אז בנתime אז מקווה שנהניתם מהפרק השבוע שאגב את כולו הקלטתי בלי מכנסיים